السلام عليكم. في يوم من الأيام مر أبا ذر الغفاري في طريق من طرقات المدينة، فوجد فيها رجلان ممسكان برجل ويقوضاه بالقوة نحو قاضي المدينة، فأراد أبا ذر أن يعرف قصة هذا الرجل، فذهب معهم إلى قاضي المدينة، فلما دخل الرجلان قالوا لقاضي المدينة: السلام عليكم. إن ذلك الرجل قد قتل أخانا ونريد منه القصاص فنظر القاضي إلى الرجل وقال له يا هذا هذا الكلام صحيح فقال الرجل نعم يا سيد القاضي لقد قتلت أخاهم ولكن دعني أقص عليك ما حدث فقال له القاضي فلتتكلم فقال الرجل أيها القاضي إني رجل من البادية قد أتيت إلى المدينة بقصد التجارة وقد فقدت تجارتي وعندما أردت أن أخرج من المدينة رأى جملي أرض بها زرع فأكل ما فيها ولم أكن أعلم لمن هي تلك الأرض فرأيت رجلا قادما نحو جملي وانهال بالضرب علي قال لي هذه أرضي ولم أكن أعلم أنها أرضه فانهال بالعصا على رأسي، فلما دفعته سقط على الأرض قتيلا، وما قتلته إلا دفاعا عن نفسي. فقال القاضي: إذا، فيجب علي أن أقتص منك، إلا أن يسامحك الأخوين، أو تدفع لهم الدية. فقالوا: لا والله، لا نقبل لأخينا دية، لن نقبل إلا القصاص، وهو أن يقتل هذا الرجل. فقال القاضي هو القصاص اذن فقال الرجل ايها القاضي ان لي زوجه مريضه ولي اطفال صغار فدعني اذهب اليهم يوما واحد اودعهم واترك لزوجتي ما معي من مال فقال القاضي لا يمكنني ان اتركك تذهب الا ان يكفلك احد الناس فان عدت طبقت عليك القصاص، وإن لم تعد طبقته على من كفلك. فنادى القاضي: أيها الناس، من يكفل هذا الرجل؟ أيها الناس، من يكفل هذا الرجل؟ فلم يجب أحد، فقام أبي ذر الغفاري وقال: أنا أكفل هذا الرجل أيها القاضي. فنظر الناس إلى أبي ذر، وقال له القاضي: يا أبا ذر، أنت من تبقى من آخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يعد هذا الرجل اقتصست منك فقال أبا ذر أكفل أنا والله أكفل فنظر الرجل إلى أبي ذر وقال لن أنسى لك هذا المعروف فقال أبا ذر فلتعاهدني وتعاهد الله على أن تعود غدا أيها الرجل فقال الرجل اعاهدك يا ابا ذر واعاهد الله على ان اعود غدا فلما ذهب الرجل ليودع زوجته واطفاله قال القاضي يا ابا ذر ما حملك على ذلك فقال ابا ذر والله تحريت من كلامه الصدق وشعرت انه لم يكذب فكفلته فقال القاضي يا ابا ذر لقد قمت بكفالته وإن لم يعد غدا طبقت فيك شرع الله فذهب الرجل إلى زوجته وحكى لها ما كان فقالت يا زوجي العزيز علينا أن نخرج من هذه البادية وإلا قد اقتصوا منك فقال لها الرجل لقد عاهدت أبا ضر الغفاري على ذلك فوالله لو أنهم قتلوني طبيقا لشرع الله ما باليت من بعدها حتى مضى الليل وجاء الصباح وجاء الموعد المحدد للقصاص فجاء الرجلين وجاء ابا ذر وجاء القاضي في ساحه القصاص فقال القاضي يا ابا ذر ان الموعد قد اقترب وان الرجل لم ياتي فقال ابا ذر فاني والله ما ندمت على كفالتي لهذا الرجل وان قتلت في ذلك فوالله ما ابالي ومكثوا ينتظرون الرجل فلما جاء الموعد قبل صلاة العصر فقال القاضي يا أبا ذر ليس أمامي الآن إلا أن أقتص منك لكفالتك هذا الرجل فقال أبا ذر إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما باليت بهذا وحين هموا بأبا ذر لتطبيق شرع الله فيه اذ برجل قادما ينادي على القاضي ايها القاضي انتظر فاذ بذاك الرجل الذي قاضاه القاضي امس فنظر القاضي الى الرجل وقال ما حملك على ان تعود فقال الرجل والله ما حملني الا العهد الذي قد قطعه علي ابا ذر فان روحي اهون علي من أن يقولوا إن في أمة الإسلام رجلا قد خالف عهد قطعه على نفسه فنظر أبا ذر إلى الرجل وقال والله ما حملني على كفالتك إلا أن يقول الناس أن أمة محمد قد خلا فيها النخوة فقال الأخوان أيها القاضي أما نحن فوالله قد سامحنا حتى لا يقول الناس ان في امه محمد قد مات فيها العفو وهكذا قبل الاخوان السماح لوفاء الرجل بعهده ولكفاله ابا ذر فرحم الله ابا ذر محامي الفقراء رحم الله الرجل الذي كان وحيدا ومات وحيدا وسيبعث وحيد، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم